Команда Red Bull буде у нас головним суперником команди Мерседес цього разу. Причому із шансами, я думаю, що ну так, 45 на 55. Все ж таки на боці Мерседес шанси, але Red Bull має бути дуже сильною командою у цей вікенд. І сподівання, що Дані Рікардо знову поведе їх вперед. Чому на нього? Тому що Себастьян Фетель в Монако вигравав. Так, одна перемога є з свій домінаційний одинадцятий рік. Але за останні три сезони, коли чотири сезони, команда Red Bull виграла три гонки в Монако, лише одна із них за Фетелем, дві – за Марком Вебером. І саме тут чомусь у Фетеля не вдавалося конкурувати з напарником так, як на інших трасах. Що скаже Дані Рікардо, в нього лише два гран-прі в кар'єрі тут в Монако, не можна говорити про якийсь суперуспіх. Чого чекати від нього, важко сказати. Але у Себастьян Фетель в кваліфікаціях, скажімо, виступає трішки менше, ніж за середній рівень в, цьому, в своєму стандартному сезоні. Тому я б сказав, що. Боротьба двох напарників Bull – це буде дуже цікава інтрига в кваліфікації. Щодо команди Мерседес, то звісно, тут інтрига в усіх, хто виграє або хто буде фаворитом у цій парі. Льюіс вигравав Монако в Формулі 3 європейській, вигравав GP2 в сезони, коли він ставав чемпіоном і в формульному сезоні 2008 року, коли він теж став чемпіоном. Тож для нього це гонка знаку. От виграє гонку в Монако, значить буде чемпіоном. Тож я ставлю саме на це, тому що я в принципі переконаний, що цього року у нас чемпіон вже відомий. Але дуже хотілося б якраз бачити боротьбу двох напарників. І якщо станеться так, я думаю взагалі це ідеальний варіант для Гран-прі Монако, якщо станеться так, що у нас дубль буде в кваліфікації команди «Мерседес», то ні про який повільний темп від самого старту, щоб просто проїхати з потрібною тактикою, не буде йти мова. Це буде боротьба двох пілотів, боротьба за перемогу. Ми бачили, що команда «Мерседес» дозволяє своїм пілотам боротися раз і навіть розводить їх за стратегіями, щоб давати шанс кожному із них. «Монако» для цього, я думаю, ідеальний сценарій, тому що на грем «Монако» тактика виходить на перший план. Це гонка, яка більше схожа на партію в шахи.